سيدنا ونبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها نحيينا وعليها وعلى اليدا وجعك إن شاء الله ظهر الله حضر مصر ولا مننا الى الحمد يعلى